محمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين ثم ما بعد اللهم يا ربنا اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا لا تدرنا فيه ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا كربا إلا أذهبته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا ضالا إلا هديته ولا طالبا إلا نجحته ولا صاحب حاجة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين كما نسألك أن تجعلنا من العاملين بكتابك وسنة حبيبك صلى الله عليه وسلم وأن تخرجنا من الدنيا مسلمين وأن تجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم أن نرقاك ونثني بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وبعد. اليوم لن يعني نتوقف عند الآية 92 من النساء ولكن نعود إلى بعض من عجائب القرآن في الفاتحة وآل عمران والجزء من النساء الذين الآيات التي يعني فسرناها أو عشنا في ظلال أنوارها بفضل الله عز وجل. ويعني يعني أود لأن كنا ما سجلنا لم نسجل الحلقة الأولى في التفسير فأرجو أن تكون هذه الحلقة الأولى يعني كأن هذه مقدمة لما سوف نشرح عشان بس القرآن يعني بهذا التسلسل إن شاء الله. نعيش اليوم مع يعني ومضات من كتاب الله العزيز فيما عشنا معه وكأنه مقدمة لما سوف يقال إن شاء الله رب العالمين. نقول بالله التوفيق القران له في القران مائه اسم القران في كتاب الله عز وجل له مائه اسم يعني في تسعه وتسعين اسم غير القران وهذا مستنبط من الايات التي هي في كتاب الله عز وجل نجد ان مثلا كثرة الأسماء دليل على شرف المسمى فرب العبادة عز وجل له تسعة وتسعون اسم هذا بالنسبة للخالق بالنسبة لكلام الله عز وجل القرآن استنبط بعض العلماء مائة اسم من كتاب الله لكتاب الله في المخلوقات يعني يقال أن للأسد مائة اسم هذا دليل على كمال قوته للقيامه مئات الاسماء دلت على كمال شده هذا اليوم وصعوبته وكثره ايه؟ وكثره اسمائه. ايضا هناك يعني صفات كثيره قد تصير اسماء للنبي صلى الله عليه وسلم تدل على علو رتبته وسمو درجته صلى الله عليه وسلم. اول ما سمي به القران هو العظيم. نزلنا اي من المثاني والقران العظيم هذه يعني يعني صفه تاخذ الاسم العزيز وانه لكتاب عزيز العلي لدينا لعلي المجيد بل هو قران مجيد المهيمن ومهيمنا عليه النور واتبعوا النور الذي انزل معه الحق وقد جاءكم الحق الحكيم ياسين والقران الحكيم الكريم وإنه لقرآن كريم المبين حاميم والكتاب المبين المنير والكتاب المنير الهدى هدى للمتقين المبشر ويبشر المؤمنين الشفاء وشفاء لما في الصدور الرحمة ورحمة للمؤمنين الكتاب وهذا كتاب أنزلناه المبارك كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوا آيات القرآن الرحمن علم القرآن الفرقان تبارك الذي نزل الفرقان على عبده البرهان برهان من ربكم التبيان تبيانا لكل شيء البيان بيان للناس التفصيل وتفصيلا لكل شيء المفصل زلنا عليك الكتاب الكتاب مفصلة الفصل إنه لقول فصل الصدق والذي جاء بالصدق المصدق مصدق الذي بين يديه ذكرى وذكرى لكل عبد منيب الذكر وهذا ذكر مبارك انزلناه التذكره ان هذه تذكره الحكم انزلناه حكما عربيه الحكمه حكمه بالغه محكمه سوره محكمه الانزال وانزلنا اليكم التنزيل وانه لتنزيل التصديق ولكن تصديق الذي بين يديه المنزل منزل من ربه التبصرة تبصرة وذكرة بكل عدم. البصائر هذا بصائر للناس، الموعظة وموعظة للمتقين، البينة بينة من ربكم، البشير بشيرا ونذيرا، الوحي ان هو الا وحي يوحى، الرسالة فما بلغت رسالته، النبأ قل هو نبأ عظيم، القيم قيم لينذر بأسا شديدا من لدنه قيمة فيها كتب هي الروح روحا من امرنا الكلام حتى يسمع كلام الله الكلمات ما نفدت كلمات الله هذا خمسين اسم تأخذوا كمان 50 تكرر <تصفيق> <تذكر> على الله <تصفيق> هذا قرآن ربنا كلام لا بد ان ننحني امام هذا ال... هذه العظمه بالكتاب الكلمه وتمت كلمه ربك الايات تلك ايات الله البينات بل هو ايات بينات الفضل قل بفضل الله يعني بالقرآن هو كتابه القول يستمعون القول فيتبعون أحسن القيل ومن أصدق من الله قيل الحديث فبأي حديث بعده يؤمنون أحسن الحديث الله نزله أحسن الحديث كتابا العربي قرآنا عربية الحبل واعتصموا بحبل الله جميعا الخير ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا البلاغ هذا بلاغ للناس البالغة حكمة بالغة الحق وإنه لحق اليقين المتشابه والمثاني كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين ورد في الآيات الغيب يؤمنون بالغيب الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم من طريق القرآن المبين قرآن مبين الحجة قل فلله الحجة البالغة العروه الوثقى فقد استمسك بالعروه الوثقى لا لها القصص فاقصص القصص كلام الله عز وجل المثل ضرب الله مثلا في كتابه العجب انا سمعنا قرانا عجب الاثاره او اثاره من علم اي ما يؤثر عن الايه عن الاولين اي يروى عنهم القسط فاحكم بينهم بالقسط يعني بالقران الامام يوم ندعو كل اناس بامامهم يعني ايه بكتابهم النجوم فلا أقسم بمواقع النجوم النعمة ما أنت بنعمة ربك بمجنون يعني بالقرآن مش ممكن تكون مجنون الكوثر إن أعطيناك الكوثر لأن على تفسيرين إما حوض الكوثر أو هو القرآن الذي يأتي بالأخبار أولا بأول الماء وأنزلنا من السماء ماء لأن في حياة الإنسان المثل يتلونه حق تداوته المقروء لتقراه على الناس على مكث العدل وتمت كلمة ربك صدقا وعدل البشرى وهدى وبشرى للمؤمنين المستور وكتاب مستور الثقيل إنا سنرخي عليك قولا ثقيلة المرتل ورتل القرآن ترتيل التفسير وأحسن تفسيرا المثبت ما نثبت به فؤادك الصحف المكرم والمرفوع والمطهر صحف المكرمة مرفوعة مطهرة يعني بهذا الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الآن أنتوا أخذتوا تقريبا 100 اسم من كتاب الله عز وجل هكذا يعني ال العلماء ولذلك يعني هو كلام الله سبحانه وتعالى طيب أول ما نزل من القرآن نعلم أنه ايه نزل إيه اقرأ أول سورة نزلت هي سورة إيه العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق طيب ثم نزلت نون والقلم يوم يسطرون وبعدين صوره المزمل لترتيب النزول ثم المدثر ثم تبت يدا ابي لهب واتب صوره المسد وبعدين اذا الشمس كورت تكوير وبعدين الاعلى وبعدين والليل اذا يغشى وبعدين الفجر وبعدين الضحى وبعدين الم نشرح وبعدين العصر بعدين العاديات، بعدين الكوثر، وبعدين الهاكم التكاثر، وبعدين أرأيت الذي يكذب بالدين، بعدين سورة الكافرون، وبعدين الفيل، وبعدين الفلق، وبعدين الناس، وبعدين الإخلاص، وبعدين النجم، ثم عبثه، ثم القدر، ثم الشمس وضحاها، ثم البروج، وبعدين التين، بعدين قريش لإيلاف قريش ثم القارعة ثم لا أقسم يوم القيامة القيامة وبعدين ويل لكل همزة اللمزة ثم والمرسلات وبعدين قاف وبعدين البلد بعدين الطارق اقتربت الساعة وانشق القمر سلطة القمر صاد بعدين الأعراف بعدين الجن وعن يعني ياسين وعن يعني الفرقان ثم مريم ثم طاها ثم الواقعة ثم الشعراء سخط منا فاطر بعد الفرقان فاطر بعد الفرقان فاطر يعني عندنا الاعراف والجن ياسين الفرقان فاطر قبل مريم تمام؟ أنا يعني عارف بعد ما ترجعوا ترجعوني عشان كده. مريم، طه، الواقعة، ثم الشعراء، ثم النمل، ثم القصص، ثم بني إسرائيل اللي هي سورة إيه؟ الإسراء الله يفتح عليكم. الله يفتح لكم الإسراء. ثم يونس، ثم هود، ثم يوسف، ثم الحجر. ثم الأنعام. ثم الصافات. دي بعد اللقمان. بعدها سبأ. ثم الزمر. ثم المؤمن. اللي هي سورة إيه؟ غافر. غافر. سورة المؤمن. لأنه سميت بمؤمن آل فرعون. ثم السجدة. ثم حميم عين سين ق اللي هي الشورى. يظهر لنا الحافظ مش من الحافظه شوره الزخرف الدخان ثم الجاثيه ثم الاحقاف ثم الذاريات ثم الغاشيه ثم الكهف ثم النحل ثم سوره نوح بعدين ابراهيم ثم الانبياء المؤمنون بعدين ألف ميم السجدة الطور ثم الملك تبارك الذي ثم الحاقة اللي هي بعد الغافر كانت حاميم السجدة حاميم دي إيه دي ألف لا ميم حلص. بعدين قلنا تبارك ثم الحاقة ثم سال سائل اللي هي سوره المعارج وبعدين عمة والنازعات، الانفطار، الانشقاق، اذا السماء ثم الروم، ثم العنكبوت، ثم المطففين، دول 85 سوره نزلوا في مكه. فضل كم سوره؟ ها لسه؟ ف... ما أنزل بالمدينة، البقرة، كل ده مكة اللي فات. دول 85 في مكة، فاضل 29. المدينة، البقرة، الأنفال، العمران، الأحزاب، الممتحنة. النساء الزلزله الحديد سوره محمد صلى الله عليه وسلم الرعد الرحمن هل اتى على الانسان حين من الدهر للانسان وبعدين الطلاق البينه الحشر النصر ثم سوره النور سوره الحج ثم سوره المنافقون ثم سوره المجادله ثم الحجرات سوره التحريم الجمعه ثم التغابن سوره الصف ثم الفتح ثم التوبه ثم المائده عندكم كم سوره مي, 114 سوره 85 بمكه سبحان الله و 29 بالمدينه طيب في القران انا عايز تركيز ده, ده, ده تصنيف ندخل في تركيز شويه ان شاء الله يعني انتم قرات تع... يعني انا لو قلت هذا في اول محاضره كان الكل ناموا ولا وما حد رفض الجميع ان ياتي لكن اسمعوا لهذا الكلام الاتي ان شاء الله هذا الترتيب الذي نزل يعني بهذا المنطق يعني قد يكون هناك كل ليس كل علماء القرآن والقراءات يعني موافقين عليه ولكن هذا الجمهور أجمع على هذا والحمد لله تيقننا من صحته من, يعني من عشرة المصادر نسأل الله أن, أن يغفر لنا خطأنا وأن يوفقنا فيما علمنا سبحانه وتعالى الخطاب في القرآن الخطاب في القرآن يعني سبحان الله العظيم ترد في القرآن على خمسة عشر وجها خطاب ربنا لما يخاطب الايه؟ الخلق او يخاطب الناس ياتي على 15 وجه. عام وخاص وجنس ونوع وعين وذم. هشرح هذا كله. ياتي خطاب الجمع بلفظ الواحد وياتي خطاب الواحد بلفظ الجمع ويجي خطاب الجمع بلفظ الاثنين وخطاب الاثنين يجي برفض الايه الواحد وخطاب كرامه وخطاب هوان وخطاب للغير وخطاب تلون وخطاب عام ناتي للشرح سيبكم من عناوين انسوا لنا... انسوا تماما ما قلت خلاص ناتي لإيه للتحقيق على ايه على ما تحفظون بفضل الله اول نوع من الخطاب الخطاب العام ربنا يخاطب ايه الله الذي خلقكم ده خطاب لمن من الله من لم يخلق كل من على يعني كل من على وجه الارض من الذي خلقه؟ يبقى الله الذي خلقه. في خطاب خاص هذا ما كنستم لانفسكم. يبقى هذا الكلام لمن؟ للبخلاء الذين ايه؟ ظنوا يكنزون الاذى. فاما الذين سودت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم؟ هذا الكلام لمن؟ ده خطاب ايه؟ خاص يبقى خصص الخطاب لمن؟ لطائفه معينه من الايه؟ من الخلق. طيب. اه خطاب الجنس يا ايها الناس جنس الناس تمام في خطاب النوع يا بني ادم يعني الناس عامه دول يا بني ادم خطاب العين يعني متعين يعني متعين اذا قلنا احنا فرض العين وفرض الايه الكفايه ده اسمه ايه خطاب العين يا ادم يا نوح يا ابراهيم هذا المنطق يعني لان ال ال الرجل لما دخل على امير المؤمنين خلع حذاء أبو حازم دخل على هشام فخلع حذاءه ببابه بباب الديوان أو المجلس اللي جالس فيه هشام بن عبد الملك خلع حذاءه وضع تحت إبطه قال السلام عليك كيف أنت يا هشام فأمير المؤمنين حصلوا رعب قال أبو حازم أخطأت في حقنا في ثلاث خلعت حذاءك ببابنا ولم تسلم علينا بإمرة أمير المؤمنين قال السلام عليك أمير المؤمنين ولم تكنني يا اخي ابو فلان العربي يحب الايه؟ الكنيه، ما يحبش الاسم المجرد. قال غضبت من الثلاثه؟ قال اسمع اخلع حذائي خمس مرات بين يدي ربي فلا يغضب فلما تغضب انت؟ فدي اول ايه؟ ضربه فنيه او قبضه فن. سبحان الله. ولم اسلم عليك بامره امير المؤمنين فما كل المؤمنين قد وافقوا على انك أمير له. ولا انت ماسك في 99 و9 من عشره؟ لا انت ما انت زيك زي انا في ناس يقولوا او وناس بيقولوا خلاص طب ولم تكنني؟ قال ان الله خاطب اولياءه فقال يا ابراهيم يا يحيى يا موسى بهذا الاسم وكنا اعداءه وقال تبت يدا ابي لهب وتب فنكس هشام راسه شوف شوف العلم لما يكون يعني ينطق من جنبات هؤلاء فخطاب العين يعني خطاب متعين يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة يا نوح اهبط بسلام مننا وبرك. يا إبراهيم قد صدقت الرؤية سبحان الله في خطاب مدح يا أيها الذين آمنوا في خطاب ذم يا أيها الذين كفروا في خطاب كرامة يا أيها الرسول يا أيها النبي سبحان الله في خطاب الهوان لإبليس وإن عليك لعنتي والعياذ الله خطاب الهوان لاهل النار اخسؤوا فيها ولا تكلمون ولابي جهل ذق انك انت الايه؟ العزيز الكريم. خلاص؟ دي نوع من الخطاب. النوع الخامس او السادس خطاب الجمع بلفظ الواحد. يعني خطاب الجمع بلفظ الواحد يا ايها الانسان انك كادح الى ربك اكادح الله يخاطب من؟ الانسانيه كلها في صوره من؟ الانسان. خطاب لا صح, صح ولا. لا بيرضى عليكم لو نمتوا لاخر يوم والسلام عليكم. ختامهم خطاب, خطاب الجمع بلفظ الواحد، يعني الله يخاطب البشريه كلها في صوره من؟ الانسان. يا ايها الانسان يعني هي يا ايها الايه؟ يا ايها الناس يعني صح. يا ايها الانسان ما غراك بربك الكريم. طيب وخطاب الواحد بلفظ الجمع. رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا. هي ابن رجب ايه هو يقول ايه المتوفى يقول ايه؟ رب ايه؟ أرجعني يبقى لكن هو بيقول ايه رب ارجعوني سبحان الله لان هذا على لسان كل انسان مات مسرفا على نفسه يبا اذا هو عبارة بس واحد منهم ايه ينوب يعني يا ايها الرسل كلوا من الطيبات سبحان الله وخطاب لنبينا صلى الله عليه وسلم ايضا خطاب الواحد والجمع بلفظ التثنية خطاب الواحد والجمع بلفظ التثنية القيا في جهنم القيا في جهنم من اللذين يلقيا؟ ها؟ الملكين الموكرين بالانسان، ألقيا. لكن هل لو الملاكين بس مهنتهم ولا ده كل الملائكه تلقي؟ الله يفتح عليكم يبقى الواحد والجامع بلفظ الايه؟ التثنيه، يعني ايها الملائكه القم في جهنم كل كفار ايه؟ يعني يبقى اذا هي خُطب بالايه؟ بالاثنين كان كل انسان موكر به اثنين ياخذوه يعني يعضي القوة في النار وخطاب الاثنين بلفظ الواحد قال فمن ربكما يا موسى ماذا بك... أنت بتخطب موسى يا موسى ها؟ من ايه من ربك فمن ربكما ها؟ ولأن موسى هو المتقدم في الكلام عن هارون وهارون واقف جنبه ففرعون بيوجه ايه ي... بيوجه الكلام ايه الى موسى الخطاب العيني الذي يرد به الغير فان كنت في شك مما انزلنا اليك سبحان الله يعني يعني انت يا محمد لا تشك، صح ولا لا؟ من الذي يشك؟ بعض لا بعض من اتباع محمد قد ايه؟ قد يشكون، انت ان كنت ايها المسلم في شك مما نزل على رسولك فروح فاسال الذين ايه؟ يتلون الكتاب من قبل، اسالهم وشوفوا هيردوا يقولوا ايه؟ فهنا خطاب الايه؟ خطاب العين الذي يراد به الايه؟ الغير لان يراد به الغير لان الرسول لا يقصد، فهل يشك الرسول؟ حاشاه رسول الله صلى يا عيسى بن مريم ها أنت قلت للناس اتخذوني هذا الكلام توبيخ لمن؟ لل... للذين إيه ها. ها؟ للذين ادعوا ألوهية إيه؟ عيسى هو... هو... هل يوجه الكلام؟ ما هو قال يعني إيه؟ يعني إياك أعني واسمعي يا جارة صح ولا إياك أعني واسمعي يا جارة سبحان الله أه والشاعر الصعلوكي الذي قال قبلت الطفلة وربته أريد قليل أدب المهم فسبحان الله، هكذا آه العرب مليء الشعر بتاعهم، فأنت قلت للناس اتخذوني هذا كلام ليس توبيخا لروح الله عيسى لا سبحان الله. أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء؟ سبحان الله ها؟ ده إيه؟ ده خطاب لمن؟ لهؤلاء الملائكة وهؤلاء المسلمين وهؤلاء المؤمنين أنتم أضللتم فهذا إيه؟ هذا لتوبيخ الآخر. طيب التلون يعني التلون, التلون على وجوه مثلا ربنا يقول ايه؟ هو الذي يسيركم في البر والبحر. هو الذي يسيركم في البر والبحر، ومره ثانيه يقول ايه؟ وجرينا بهم بريح طيبه. الله ده تلون في الايه؟ التلون يعني يسيركم في البر والبحر. طب انا اسير في البر في البحر اسير؟ امال اعمل ايه؟ يعني داخل السفينه وداخل الايه؟ داخل البر هذا هذا تلون جميل، بس ايه؟ ان اغلب سير الناس فين؟ في البر، ولا كله راكب البحر. يعني طائفة قليلة التي تركب البحر لكن استقرار الناس اينه وسير الناس اينه هذا التلون وجرينا بهم بريح طيبة وجرينا بهم بريح. هل السفن تجري ايه تسير فوقنا لكن جري لمن للانسان فوق ايه او للحيوان في البر سبحان الله طيب يقول ربنا وما اتيتم من ربع ليربو فلا يربو عند ايه؟ عند الله فاول وبعدين ما ايه؟ فاولئك هم المضعفون، المضعفون لايه؟ للصدقات وللربا للربا؟ للصدقات سبحان الله طيب وكره اليكم الكفر سبحان الله كره اليكم الكفر كان الكفر صار شيئا ايه؟ كريها لا احب حتى ان انظر اليه فما بال اعتنقه يعني معذره لو وجدنا اعزكم الله هره او حيوان معين غير نظيف هل نأخذه ونحتضنه؟ مش يبقى اذا انا اكره اكرهه من على بعد فمن باب اولى لإيه؟ ايه؟ لا احتضنه تمام ولا لا؟ طيب لما يكره الي الكفر طالما انا اكره منظره وصورته وما ظهر لي منه عندئذ ها الا اعتنقه ولا ايه ولا اقترب منه سبحان الله طيب ايضا من ضمن التلون القراني البلاغي العجيب ان ينتقل من الخبر الى الخطاب من الخبر الخطاب، والحمد لله رب العالمين. ده ايه؟ خبر، الحمد لله، الحمد لله انا احمد الله، فلان أحمد الله، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وبعدين اقول ايه؟ ها؟ اياك نعبد، ده اسمه ايه؟ اسلوب ايه؟ مخاطب، يبقى انتقل من الايه؟ من الخبر الى الايه؟ من من المخاطب، يبقى يبقى الله عز وجل يعني يعني يظهر لنا في كتابه كم البلاغه القرآنيه، ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بها صليه وإن منكم إلا واردها يبقى الكلام الأول كان عن إيه نحن أعلم بالذين هم أولى بها صليه ده إيه خبر صح وبعدين وإن منكم إلا واردها ده, ده, ده أسلوب إيه مخاطب وإن منكم إلا واردها لا تخافوا لأنه وإن منكم إلا واردها هيقول الله الله ده كل واحد يدخل النار قال لا وردت الإبل الماء يعني شربت ثم إيه ثم عادت منكم الا واردها لان قلنا ان الصراط فوق هو جسر فوق جهنم المؤمن وغير المؤمن والكافر كله يمر على الايه على الجزء... على الصراط والمرون على الصراط ثلاثه ناجم ومخدوش ومكردس ناجي اللهم جعلنا منهم يا رب ناجي يمر مخدوش يعني يعني ياخذ له كده شويه تخبيطات معينه ومكردس يعني واقع إيه وإن منكم إلا إيه ويردها طيب لما يقول رب العباد مثلا وسقاهم ربهم شرابا طهورا يبدأ إيه أسلوب إيه خبري وسقاهم هذا أسلوب إيه أن أخبرنا رب العباد أنه سوف يسقي عباد اللهم جعلنا منهم أن يا رب وسقاهم ربهم أن رب العباد سوف يسقيهم شرابا إيه طهورا ثم قال إن هذا إيه إن هذا كان, كان لكم جزاء يبدأ أسلوب إيه مخاطبا عايز تقرأ القرآن بهذه الدقة إذا قرأ المسلم القرآن أحب القرآن وشعر بحلاوة القرآن، يعني الله عز وجل يكاد وسقاه ربهم شرا وده إيه ده؟ ده أسلوب خبر وبعدين إيه؟ إن هذا كان لكم جزاء يبقى إيه إذا أسلوب إيه؟ مخاطب من الله إيه؟ للمؤمنين يقول ربنا فتكوى بها جباههم وجنوبهم ده أسلوب إيه؟ خبر هذا ما كنستم لأنفسكم أسلوب إيه؟ أظن واضحة الصورة تمام طيب أن يكون الخطاب لمعين يعني سبحان الله ثم يعدل إلى غيره ازاي وإنا أرسلناك شاهدا الكلام ده لمن سيدنا محمد صلى إن أرسلناك شاهدا وبعدين يقول ايه لتؤمنوا بالله ورسوله يبقى الخطاب اصلا لمن للمؤمنين لكن يقول يا محمد احنا أرسلناك ايه شاهد وانت يا مؤمنين عشان تعملوا ايه تؤمنوا سبحان الله العظيم طيب فيه شيء اسمه الابتداء والجواب في البلاغه القرآنيه، ايه الابتداء والجواب؟ يسموه البلاغيون تراجع الخطاب تراجع ايه تراجع الخطاب؟ في احيانا جواب اسمه الجواب الموصول بابتداء يعني ايه؟ ويسألونك عن الروح ها كل الروح من امر ربي خلاص يبقى ايه؟ جواب موصول بالايه؟ بالبداية يسالونك عن الروح قل الروح فين الجواب؟ موصول يعني السؤال بالعمية يعني جاء السؤال وجا وراه الجواب اسمه ايه؟ لذلك احنا بنقول ايه؟ فلان وصل التلميذ لغاية باب المدرسة يعني ايه؟ موصول خلاص اذا السؤال الجواب موجود ايه؟ موصول بابتدائي خلاص ويسالونك عن الروح ده الاسئلة كلها قل الروح من امر ربي ويسالونك عن اليتامى ها؟ قل اصلاح لهم خير لا صحصحهم عايش، يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه؟ قل قتال فيه كبير، ويسالونك ماذا ينفقون؟ قل العفو، يسالونك عن الخمر والميسر؟ قل فيه ما اثم كبير وما نفع، ويسالونك عن المحيط قل هو اذى، خلاص؟ ده اسمه جواب ايه؟ موصول، في جواب مفصول. بس مش من المدرسه، لا، مفصول يعني ايه؟ في في فاصله بينه وبين طيب، مفصول عن الابتداء. أولاً قد يكون الابتداء والجواب في سورة واحدة وقد يكون الابتداء في سورة والجواب إيه؟ في سورة أخرى وده عظمة القرآن العجيب، لما يكون في سورة واحدة وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام؟ ويمشي في الأسواق وبعدين الجواب إيه؟ وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم إيه؟ لا يأكلون الطعام، يبقى الإجابة جاءت إيه؟ في نفس السورة ولكن بينها وبينها إيه؟ ايات انا عايز لما ترجعوا وتراجعوا هذا في القرآن او تقرأوا القرآن بهذا سبحان الله طيب كتب عليكم الصيام وبعدين كما كتب علي الذين وبعدين ايه فين الجواب ها فمن شهد منكم الشهرة فليصوم سبحان الله قد يكون الابتداء في سورة والجواب في سورة اخرى قالوا وما الرحمن خلاص تمام قالوا وما الرحمن ده في سورة الايه الفرقان جوابه فين؟ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، يبقى إذا سئل في لأن ده يثبت ما قلناه من قبل أن القرآن إيه؟ وحدة واحدة، وحدة واحدة، يعني إذا كان السؤال في سورة الإجابة في سورة لا في الأنفال لو نشاء لقلنا مثل هذا، والله إحنا لو يعني ممكن كبلاغيين نجيب الكفار قالوا هذا، ممكن نجيب قرآن زي ده؟ جوابه في سورة الإسراء قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتي ها ان ياتوا بمثل هذا القران يأتون بمثل ولو كان بعضهم لبعض ايه ظهيرة طيب في ايه سوره القمر يقول نحن جميع منتصر اللي من الكفار نحن جميع ها منتصر خلاص وبعدين الجواب ايه تيجي في الصفات ما لكم لا تناصرون ها سمعنا لما انتم جيتوا صحه الجد التبرأ الذين ايه اتبعوا من الذين اتبعوا سبحان الله العظيم طيب في, في حاجه اسمها الجواب المضمر الجواب اللي مش واضح اللي افهمه من سياق النص زي لما درسته في البلاغه اللي هو التشبيه الضمني اعتبر اني درسته في البلاغه التشبيه الضمني المهم يعني عشان مش وقته يعني سوره الرعد ربنا يقول ايه ولو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلب به الموتى بعد نهايه الايه بيقول ايه بل لله الايه الامر جميع طب مش احنا قلنا ان لو اداه شرط تقتضي ايه فعل الشرط وجواب الشرط لو زرتني لأكرمتك يبقى فين فعل الشرط زرتني وجواب الشرط طب هنا هنا ولو ان قرآنا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او قطعت به الموتة بل لله الامر جميع اين الجواب مش موجود الاجابة الجواب اسمه مضمر لكان هذا القرآن ولو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلب لو ان في قران ينزل من السماء ها يعني عندما تسمعه الجبال تسير وعندما يقرا على الارض تقطع وعندما يسمعه الموتى يستيقظون لن يكون الا هذا القران. وضحت؟ ولكن هو جواب من الظاهر ولذلك بيسموه جواب ايه؟ مضمر يعني مختبئ مستتر خلاص؟ طيب. فيه جواب مجرد عن ذكر الابتداء، ملوش دعوة بالابتداء، ازاي؟ قل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح. صورة المائدة. فدأ ده ده الإجابة دي عن إيه؟ ما الجناح في إيه؟ يعني ده عشان الصحابة راحوا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف من شرب الخمر قبل تحريمها ومات؟ واحد شرب الخمر ومات ونزل تحريم الإيه؟ الخام ومن القرآن يقول ايه ها؟ ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات ايه جناح لانهم شربوا دون ايه دون تحريم ودون علم فلما شربوا ماتوا خلاص الله عز وجل ايه, ايه؟ يبقى اذا السؤال كان ابتداء غير موجود ولكن الاجابه موجودة في ايه في كتاب الله وما كان الله ليضيع ايمانكم وما كان الله ده اجابة عن ايه قالوا احنا صلينا سبعة عشر شهرا الى بيت المقدس وبعد انت قلت لنا روحوا ناحيه ايه المسجد الحرام، هل ضاعت صلواتنا؟ قال وما كان الله ليضيع ايمانكم. يا الله كده بهذا المنطق، طيب. فيه احيانا يجي السؤال نجد له في القران جوابين. مش واحد، لا. زي مثلا ايه؟ في الزخرف. لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم. كان اختاروا اثنين من ال الوليد وال والثاني اميه او غيره. بيقول يعني القران ده لو ينزل على اثنين من ال... من واحد عظيم في مكه والثاني اللي في الطائف بدل محمد هذا اللي على قد حاله هنا جوابان الجواب الاول هم يقسمون رحمه ربك؟ ده ايه؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم ده ايه؟ ده, ده ده ده الاجابه الاولى الثاني في سوره القصص وربك يخلق ما يشاء ويختار دي ده اجابتين لايه؟ ده لسؤال واحد سلام لو حد منكم بيعمل بحث شوف الاسئله والاجابات اللي في القران ويطرح كده بحاصرنا على على مفاج يعني يعني خيارات خيارات ان شاء الله ولكن من الاحلام من يتوقع سبحان الله يعني ويقول الذين كفروا لست مرسلا صلى الله عليه وسلم ويقول الذين كفروا لست مرسلا وايه القران يجاوب اجابتين قل ها والقران الحكيم ها انك ايه لا من المرسلين دي أول إيه إجابة ثانيهما ها يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا سبحان الله وبعدين إجابة أخرى محمد رسول الله والذين معه سبحان الله يعني بهذا المنطق طيب أيضا وقالوا معلم مجنون معلم يعني جماعة سحرة بيعلموه الإيه الكلام هذا ومجنون فيرد القرآن وإيه وما صاحبكم ها بمجنون ويجي صورة ثانيه جواب تانية بصورة نون ما أنت بنعمة ربك بمجنون يبقى هذه إيه ثلاثة إجابات عن شيء واحد سبحان الله أولم يتفكروا إجابة أخرى ما بصاحبهم من جنة سبحان الله العظيم طيب أيضا أحيانا يجي ابتدائين ويجي جواب واحد مش بداية واحدة بدايتين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم الله ده, ده عشان إيه الكلام ده؟ يعني ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله ها رؤوف رحيم ده إيه؟ إجابتان على إيه؟ على موضوع الإفك حادثة الإيه؟ الإفك حديثة واحدة ولا حادثتين؟ حادثة لكن هذا إيه؟ إجابتان عنهما طيب في جواب بيسموه جواب المحذوف في جواب في القرآن في البلاغة يعني اسمه إيه؟ وهذه البلاغة أخذها المسلم العرب من ايه؟ من كتاب الله عز وجل. الجواب المحذوف زي ايه؟ ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم ها؟ ده ايه؟ ده ال الجواب ايه هنا؟ كفروا به يبقى ايه؟ يبقى محذوف زي ايه؟ اوضح منه. افمن كان على بينة من ربه يعني ده ايه؟ الجواب هنا محذوف اي يعني حال هذا الرجل كحال من يريد زينة الحياة الدنيا طبعا معقودة من ايه؟ من الآيات من داخلها. ممكن الـ الـ الجواب يكون يعني راجع إلى فصل غير متصل بالجواب خالص، ملوش علاقة بيه، زي مثلا وإبراهيم إذ قال لقومه وإبراهيم إذ قال لقومه، الجواب بتاعها ايه؟ ألفما كان جواب قومه إلا أن قالوا أقتلوه أو ايه؟ حرقوه. زي بالضبط في ايه؟ في ياسين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم ها جوابه ويقولون متى هذا الوعد وان كنتم صادقين بهذا الايه؟ بهذا المنطق. طيب على هذا القياس مناظره موسى وفرعون في سوره الشعراء عمل ايه؟ قال فرعون وما رب العالمين؟ ها وما رب العالمين؟ في هنا جواب مداخر في سوره ايه؟ زي زي سوره يوسف قالوا ماذا تفقدون؟ ها عملوا ايه قالوا ايه؟ ها قالوا نفقدوا ايه؟ سؤال الملك في قصة ابراهيم دخلوا عليه فقالوا سلاما قال ايه؟ سلام قوم منكرون يبقى الجواب على بهذا المنطق في جواب على ايه؟ على وقف الوقت يعني مرتبط بالايه؟ بالوقت وقال ربكم ادعوني ها ليه؟ لانهم سالوا قالوا متى اجابة الدعاء يا رسول الله؟ سبحان الله فنزلت ايه؟ وإذا سألك عبادي عني ها فإني قريب أو نزلت استغفروا ربكم إنه كان غفارة قال متى وقت الاستغفار يا رسول الله قالوا المستغفرين بالاسحار ايه, إيه؟ درجات بهذا المنطق يعني سبحان الله العظيم يعني يستطيع ان عشان ندخل كل دي كانت مقدمة انا لسه ما دخلتش الموضوع يعني احنا بس ايه اذا بنسخن الدماغ الصبح ان شاء الله طيب الاكيد الاثبات اما يكون بانه او اللام او بهما والولى ها ان الانسان يبقى هنا أؤكد بايه ان ان الانسان لفي خسر والايه آه ان ربك لبالمرصاد ان ربك لبالمرصاد او بالاثنين فورب السماء والارض انه لحق يبقى ان والايه واللام ان ولا هذه فنون من بعض بلاغات القران قبل ان ندخل في بعض من اضواء وانوار سوره الفاتحه او سوره الحمد اولا قلنا إن سورة الحمد لما بدأناها نزلت بمكة وقيل أنها نزلت بالمدينة وهناك من يرى أنها نزلت مرتين مرة بمكة ومرة بالمدينة ولذلك تسمى بالمثاني خلاص طيب هذا كلام وضحناه طبعا في الحضر معانا الفاتح لكن أنا أخذ بس بعض الإيه؟ الإشارات طيب عدد عدد كلماتها كما نعلم 25 كلمة عدد حروفها مئة وثلاثة وثلاثين أو مئة و عدد كلماتها مية وعشرين كلمة. مية وعشرين حروفها حروفها حروف. حروفها مية وعشرين إيه حرفا حرف. لها 30 اسم. الفاتحة لها 30 اسما أو ما يقترب من هذا. يعني بعضها الفاتحة فاتحة الكتاب الحمد سورة الحمد الشافية الشفاء سورة الشفاء الأساس أم القرآن أم الكتاب الوافية الكافية الصلاة سورة الصلاة جو الكلام ده قسمت الصلاة بيني وبين ايه عبدي نصفين كما ايه كما ورد السبع المثاني تثنى في كل صلاة أو اشتمالها على الثناء على الله أو لتثنية نزولها، يبقى كم سبب اللي سماها المثاني؟ ثلاث أسبابها، إما أنها تثنى في كل صلاة، يعني كل مرة يعني ركعة والركعة الثانية، ركعة وهكذا سبحان الله. أو لاشتمالها على الثناء على الله عز وجل. أو لتثنية نزولها مرة بمكة ومرة إيه؟ بالمدينة. طيب. وتسمى أيضا بالرقية. لأن واحد من الصحابة رقى أخاً له، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قال له ماذا تصنع؟ قال ارقيه بالفاتحة قال وما ادراك انها رقية يعني كأنه بيأكد ايه يؤكد هذا الايه هذا المعنى طيب السورة تبدأ بالبسمله والبسمله اية منها كما عند الجمهور هو تعليم العباد التيمن والتبرك بسم الله الرحمن الرحيم في ابتداء الامور واي شيء لا يبدأ بسم الله فهو ابتر ابتر يعني مقطوع من الايه مقطوع من الخير مقطوع من الخير وبعدين رب العباد عز وجل لما نبدأ الشيء بالبسملة هذا تلقين بشكر نعم المنعم والتوكل عليه في باب الرزق المقسوم وتقوية رجاء العبد برحمة الله والتنبيه على ترقب العبد الحساب والجزاء يوم القيامة وإخلاص العبودية عن الشرك وطلب التوفيق والعصمة من الله والاستعانة والاستمداد في أداء العبادات ثم هذا معاني الفاتحه كلها عامة وطلب الثبات والاستقامه على طريق خواص الله والرغبه في سلوك مسالكهم وطلب الامان من الغضب والضلال في جميع الاحوال كما يقول العلماء والافعال وختم الجميع بكلمه امين يعني استجابه الدعاء واستنزال الرحمه من الله سبحانه وتعالى. طيب. الرحمن الرحيم كررت مرتان. بسم الله الرحمن الرحيم. بعدين الحمد لله رب العالمين وبعدين الرحمن الرحيم، خلاص طيب. أولاً يعني كرر أو كرر هذا أولاً للتأكيد أن رب العباد الرحمن وإيه؟ ورحيم، صح؟ خلاص؟ طيب. وبعدين كرر لأنه وجب الحمد لله لأنه الرحمن الرحيم، صح ولا لا؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين أنه ها؟ الرحمن الرحيم، يعني هذا حمد لله على ما سبق أنه الرحمن الرحيم وعلى ما اكد انه سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم. وانما ايضا يقال انه كرر لان الرحمه هي الانعام على المحتاج. الرحمه وانعام على المحتاج. وذكر في الايه الاولى المنعم ولم يذكر المنعم. واضحه طبعا. طبع. ذكر في الايه في الاولى الرحمن الرحيم، من هو؟ الله خلاص، لكن فين المنعم عليه بالرحمه؟ ما لم يذكر فالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اذا انا لما احمد يبقى في ايه؟ منعم عليا علي بالايه؟ بالرحمه بان احمده على رحمته خلاص تمام فعادها مع ذكرهم يبقى اذا الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم ده المنعم الحمد لله رب العالمين ده الايه؟ المنعم عليه وبعدين الرحمن الرحيم ده إيه لان هذه في الاولى للمنعم سبحانه وفي الثانيه للايه؟ لافاده المنعم عليه. رب العالمين الرحمن بهم اجمعين الرحيم بالمؤمنين، خلوا بالكم الرحمن بمن؟ بالمؤمن والايه؟ والكافر، لكن رحيم بمن؟ بالمؤمنين يوم القيامه، فاذا صيغه المبالغه في الرحمن ولا في الرحيم؟ في الرحمن في الرحمن لا الرحمن تسع الدنيا في الدنيا ايه؟ ها؟ المؤمن وغير المؤمن، لكن رحمه الله تسع من في الاخره؟ والكفر راح فين لا. لن يرحل صح ولا هو قد جزء الرحمة فين لا. في بشريته عندما ايه عندما كلف فلما لم يستقيم نزعت عنه الايه تمام يبقى يا رحمن الدنيا ها ورحيم الاخر الله يفتح عليه لانتوا نسيتوا طيب خير خير خير خير طيب اذا آه الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين طيب ذكر ان هذا اليوم هو ملكه سبحانه ومالكه وفيه يقع الجزاء والعقاب والثواب فهذا يحدث للايه للمؤمنين اما شيء من خشيه وخوف ورهبه ولكن الله عز وجل عشان يطمئن المؤمنين قدم الموضوع في الاول بالايه بالرحمه لانه مالك يوم الدين انا اخاف ولا لا اخاف سبحان الله العظيم قدم عليه ذكر الرحمن الرحيم تطمينا للمؤمن وتامينا وتطييبا لقلبه وتسكينا واشعارا بان الرحمه سابقه غالبه فلا ييأس من روح الله ابدا. يعني الله ذكر قبل الرحمه الاول، قال له خلي بالك يوم الدين يقول يا الله ما انا قلت لك انا الرحمن الرحيم تمام؟ فاخبرتك انني ايه؟ رحمن الرحيم لانه سوف بعض العباد يحشرون ليله يوم القيامه وجوههم كالاقمار ليله التمام في ظل العرش على كثير من مسك الأسود حتى يفرغ العباده ايه؟ من الحساب، قاعدين كده في نعيم لغايه من الناس تخلص سبحان الله، من هؤلاء؟ قالوا الحمادون لله على كل حال. الله الله الله، إيه هنشتكي بعد كده ان شاء الله؟ طيب يا طيب يا ريت اياك اسمح شكوى. سبحان الله طيب، يبقى اذا مهما كان اليوم عسيرا، مهما كان اليوم عسيرا، فرحمه الله ايه؟ رحمه الله سبحانه وتعالى موجوده. طيب فالمؤمن بين صفة الرحمن والرحيم من الآمنين بعد ما قال مالك يوم الدين قال إياك نعبد وإياك نستعين طب ليه إياك طب ما إياك نعبد وإيه ونستعين ليه كرر و... ولما يقتصر على ذكره مرة زي ما اقتصر على... على أحد المفعول قالوا إيه ما ودعك ربك وما قال هي إيه ما ودعك ربك وما إيه وما قلاك صح ولا لا ما, ما ودعك ربك ها وما قالاك يعني طب ليه لأن التقديم فائده ازاي؟ أولًا قطع الاشتراك بين اللفظين قطع الاشتراك. إياك نعبده وإياك نستعين يبقى إذًا لو حذف لم يدل على التقدم ليه؟ لأن لو غاب إياك نعبده ونستعين يبقى يعني يعني معناها ايه؟ معناها أن الاستعانه ها الاستعانه قد تكون أستعين بك وبغيرك صح لا؟ أستعين بك؟ طب إياك نعبد يعني لا أعبد إلا إيه؟ أنت ها ونستعين يبقى ممكن أستعين بك وأستعين أيضا إيه؟ لا إياك نعبد ها؟ يبقى لا أعبد إلا أنت ولا أستعين إلا إيه؟ إلا بك الله أكبر، واضحة الصورة؟ بهذا المنطق، إياك نعبد وإياك نستعين، بهذا المنطق. طيب وبعدين إهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم مكرر الصراط إيه؟ مرتين صح ولا لا كرر الصراط مرتين الصراط هو المكان المهيئ للسلوك انا اعمل الصراط يعني امشي عشان ايه اسلك تمام ذكر اهدنا الصراط ده المكان بس ما, ما ذكرش السالكين عليه صح ولا لا اهدنا الصراط ده ايه مكان لكن من الذي يسلك عليه لا فاعاده مع ذكرهم يعني ايه يعني اهدنا الصراط ده, ده, ده المكان، من العابرون؟ ها؟ صراط الذين يعني انا عايز صراط مين؟ ها؟ مش اي صراط ممكن واحد يعمل لي خط او جسر او غيره انا امشي وراه واروح في داهيه، صح ولا لكن من كرم الله علي ان الله عز وجل خلى المؤمن يدعو في الواخرة في القران اهدنا الصراط هذا هو المكان. صراط الذين انعمت عليهم بإيه؟ ذكر المسلك ولم يذكر السالك وفي المره الثانيه ذكر السالك تثبيتا للمسلك. واضح الصوره؟ صراط الذين انعمت عليهم وهم النبيون والمؤمنون كرر ايضا يعني الى صراط ربنا في في سوره ايه؟ في في قول اخر إيه؟ تهديم الى صراط مستقيم صراط الله. يبقى احسن يكون واحد ثاني يعمل ايه؟ يعمل صراط ويضحك على الناس. لانه ذكر المكان ايه؟ المهيأ سبحان ليه؟ قال صراط الذين انعمت عليهم. العلماء قالوا ده مش تكرار ولا شيء، صراط الأول اهدينا الصراط المستقيم، صراط ده ايه؟ لأن ده متصل سبحان الله العظيم الواحد ال ال ال منهم متصل بفعل غير الفعل الآخر، ليه؟ لأنه فيه إنعام أو غضب. فيه ناس ربنا أنعم عليهم وناس والعياذ بالله ايه؟ غضب عليهم، فآدي السبيلين، أدي الايه؟ السبيلين، فأنا أسلك أي طريق ها؟ أدي أدي صراط، أدي صراط، وأدي صراط، أدي طريق، وأدي طريق، فالمؤمن بيحدد له الله أي طريقين يسلكها؟ يغلُّ صراط الذين ايه؟ أنعمت لأنه ايه؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يبقى إذن لهم أيضاً ايه؟ لهم صراط، لهم طريق سبحان الله، يبقى إذاً بهذا ال ال ال ال المنطق سبحان الله، يعني إن القوم ليبعث الله عز وجل عليهم العذاب حتماً مقضية فيقرأ صبي من صبيانهم يعني في الكتاب كما قال العلماء الحمد لله رب العالمين فيسمعه الله عز وجل فيرفع عنهم العذاب أربعين سنة يا الله شوف قراءة القرآن في البيوت مهمة ازاي قراءة تبقى خلينا عالم رحمة الله عليه أنجب خمسة من الأولاد صالحين نحسبهم كذلك ونزكيهم على الله فلما مات الشيخ البيت بدأ فيه, فيه كان فيه سكينة على مدى ثلاثين أربعين سنة وبعدين ابنه الكبير قال يا شيخ انت كنت تحب الشيخ حبا جما يعني ايه المشاكل عندنا في البيت مشاكل تثور من غير شيء قلت له الشيخ من ساعة ما كان يستيقظ في الصباح الى ان ينام هل ينقطع عندكم ذكر الله شيخ قال لا ده هو الراجل بعد ما يصلي الفجر يبتدي يرد على الهواتف ويبتدي يكتب مش عارف يبتدي يقرا ايه وبعدين يراجع الورد وبعد يا اولاد صليتوا بعد اذا جلس يقول جزاك الله خيرا بارك طول حياته يروح المسجد يتكلم يفتي سبحان في حركته في سكنته فهو يعني ان لم يكن هو مختار ولكنه كانما هو مضطر ان يكون على ذكر الله دائما. قلت له بيت كان فيه ذكر الله 24 ساعه، اصبح الان في ذكر الله 3 اربع ساعات لازم يدب فيه الخلاف. يعني وجود الرجل نفسه كان عبارة عن ايه صورة من صور ذكر الله فلما غاب الذكر ما هو ما مساحة؟ يعني هذا نصف كوب من الماء خلاص نصف كاس هذا النصف مليء بالماء النصف الآخر مليء بالايه بالهواء نفس الإنسان هكذا البيت يفرغ منه مساحة القرآن يحتد شيء تاني. اه بهذا المنطق. فاملأوا الفراغ كله بذكر الله سبحانه وتعالى قال الحسن انزل الله مئة مئة واربعة كتب من السماء أودع علومها أربعة كتب التوراة والإنجيل والزابور والفرقان ثم أودع علوم القرآن المفصل ثم أودع المفصل السورة الطويلة ثم أودع علوم المفصل فاتحة الكتاب فمن علم تفسيرها كان كمن علم تفسير كتب الله المنزلة لأن الفاتحة دي عجب ندخل بعد كده على بعض من أنوار وومضات في سورة البقرة ربما مع الوقت لم يسعفنا يعني. أرجو أن الوقت يسعفنا إن شاء الله. لا تقلقوا، إحنا قاعدين اليوم لغاية إن شاء الله ما شاء ألف لام ميم ذلك الكتاب. هذه سورة نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى سورة البقرة في المدينة، 286 آية. عدد كلماتها 6000 كلمة و121. 6121 كلمة. حروفها خمسة وعشرين ألف وخمسمائة حرف خمسة حرف من اللي عد حروف وكلمات القرآن الحجاج بن يوسف الثقفي ظالم ومجرم آه لكن عمل خير وفي ظالم ومجرم أما أسماؤها في خلاص وده من باب إيه؟ الخبر المحذوف اسناها في أربعة. سوره البقره لان اشتملت على سوره الايه البقره ذكرت فيها او سوره الكرسي لانه ذكر فيها ايه اعظم ايه من ايات القران وتسمى بسنام القران السنام اللي هو الايه ها الشيء المرتفع سنام الجمر يعني اه ان لكل شيء سنامه وسنام القران سوره الايه البقره وتسمى بالايه بسورة الزهراء اقرأوا الزهراوين البقره وقال عمران سبحان الله طيب آه ناتي لبعض ومضات منها ألف لام م ذكرت في سته سور في افتتاحيات في القران في سته سور سبحان الله آه يقول رب العباد يعني في ايات محكمات واخر متشابهات قالوا المتشابهات زي ما شرحنا هي بدايات الايه الحروف المقطعه هذه، هذه من ضمن الايه؟ التي لا هنا ايه؟ كثير من الناس، خلاص؟ طيب. إيه... طبعا زاد في الاعراف الصاد ألف لام ميم ها؟ صاد فلا يكن في صدرك ايه؟ حرج من يبقى ده القرآن يعني. قال بسورة من مثله بزيادة من هنا، في غير السورة ومن ومن ايه؟ تقل ايه؟ للتبعيض، المهم ما علينا هذا الكلام، طيب. لما تحدى القرآن ان يأتوا بصورة من مثله مثله يعني مثل ايه ها؟ مثل القرآن سبحان الله او أو يعود الى النبي صلى الله عليه وسلم يعني فأتوا بصورة من انسان مثل محمد دون ناس اللي هم بتوع القلوب اللي هم يعني رفاهية العلم لما يقعدوا بقى ايه يطلعوا فوق ما شاء الله يعني هاتوا صورة فيها يعني شخص زي محمد صلى الذي انزل عليه القران او فاتوا بسوره يعني من انسان مثله او هؤلاء الايه الانداد يعني مثل الايه مثل التوراه وغيرها طيب او فاتوا ايها اليهود بسوره من التوراه التي هي القران لتعلموا ما سويا سبحان الله طيب تعالوا الى بعض من انوار هذه السوره وعجائبها قل الا ابليس ابى واستكبر خلاص دي جاءت في البقره مجمله لقصه ايه قصه ابينا ادم صح فسجدوا الا ابليس ابى واستقبل سائر السور جت مفصله الاعراف قال الا ابليس لم يكن من الساجدين طب في الحجر قال الا ابليس ابى ان يكون مع الساجدين طب في الاسراء قال الا ابليس قال أأسجد لمن خلقته طينا في الكهف قال الا ابليس كان من الجن ففسق عن امره ربي افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم بعد الايات وفي طه الا ابليس ابى في صاد الا ابليس استكبر وكان من الكافرين يبقى اذا لما ناخذ قصه عدم سجود ابليس نعمل ايه ها نجيب كل الصور اللي ونحطها جنب بعضها وبعدين نطلع بتفسير أنا أنا أعطي عناوين فقط أنا لم أفسر الأن أنا بعطي عناوين خلاص طيب تعالوا مثلا إيه كلام الله لأبينا آدم وأمنا حواء قال يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا هنا في إيه واو ها في الأعراف أسكن أنت وزوجك فكلا بالإيه بالفاء يعني في البقرة بالإيه بالواو في الـ في, الـ في الاعراف سبحان الله طيب اسكن ليس بامر السكون اللي هو ضد الحركه صح ولا لا احنا بنقول للولد الصغير يا ولد ايه اسكن شويه يعني في ايه اهدى عملت لنا صداع صح ولا لا احنا بس نقول له السكون اللي هو ضد الايه الحركه لكن هذا السكن ها الاقامه واحد سكن في البيت يعني ايه اقامه سبحان الله فلا يصح إلا بالواو. ليه؟ لأن يعني إجمع بين الإقامة فيها والأكل منها. لما أسكن يبقى وكولا يبقى أعمل إيه؟ أسكن وإيه؟ لكن لو قال له أسكن يعني أسكن أنت وزوجك الجنة فكلا ها؟ لو الفاء مكان الواو ها؟ يبقى أسكن وبعدين تأخير الأكل عن الفراغ من الإيه؟ من الإقامة، يعني بعد ما تقيم وتريح روحك بقى وتستريح ومالوش متاع، وبعد ما تستريح وتعرف المكان بعد كده إيه؟ كل، قال لا في البقرة أنعم عليه، قال له اسكن وإيه؟ وأسكن أنت وكلا في نفس الوقت ويتفرح الكثيرين أهل الأكل، أسكن وآكل مع بعض. لكن أسكن واحد آكل لا أعلم يمكن الأكل لم يستوي، لما لم يأتي الطباخ بمشكلة فهنا أنعم الله على آدم وحواء أسكن أسكن أنت وزوجك وكله في وقت إيه؟ واحد، لو قال أسكن فكله في البقرة يبقى إيه؟ يبقى فيها تعقيب وترتيب، دخل فلان ففلان مع بعض ولا ورا بعض؟ تمام لكن دخل فلان وفلان تمام أما أسكن أنت وزوجك الجنة فكلا بتاع الأعراف دي من السكنة اللي هي معناها اتخاذ الموضع سكن او مسكن اتخاذ الموضع مسكن الاول في البقرة قال له ادخل الجنة واسكن خلاص ده مكانة اقب وكل مع بعض لكن في الاعراف كان يقصد الموضع يعني ابتدي ايه يتحسس ويشوف لان الله اخرج ابليس من الجنة قال اخرج منها مذءوما، خلاص وخاطب ادم فقال: ويا ادم اسكن انت وزوجك الجنه اي اتخذاها لانفسكما مسكنا وكلا من حيث شئتما. لي لان انت لما تخرج من الجنه ان شاء الله وبعدين هتتعف في الارض انت واولادك وتستقيم على الطريق مره ثانيه هترجع الى الايه؟ اليها مره اخرى. كما اكلت منها في الدنيا او ما يشابهها يعني سوف تاكل منها في الايه؟ في الاخره، وكلا من حيث شئتما. يبقى أو ايه؟ اولى لان اتخاذ المسكن لا يستدعي زمن ممتد، صح ولا لا؟ ولا ولا يمكن الجمع بالإتخاذ الاتخاذ والاكل، بل يقع الاكل ايه؟ بعده، لما اتخذ مسكن يعني ايه؟ عايز ارتب لما لكن لما اروح انا لقيت بيت جاهز، اعمل ايه؟ انا لما اروح الى نزل او او او فندق كما يقولون ها؟ لما انزل في في النزل ها اشتري سرير وخزانه للدولاب ولا هي جاهزه؟ جاهزه الغرفه جاهزه، فاعمل ايه؟ ها اطلب الاكل، صح ولا لا؟ لكن لو انا واخد بيت لسه جديد، اعمل فيه ايه؟ واخده ايه؟ جدران فقط، اعمل فيه ايه؟ لازم اجيب كذا ده الفرق بين ايه؟ البقره وال عمران. طيب في البقره ينفقون منها ايه؟ حيث يجدون ايه؟ رغدة. رغدة طيب والاعراف رب العباد سبحانه وتعالى يعني اه ال ال وقلنا قلنا دي فين؟ في البقره. قلنا رغدا خلاص قول من ايه؟ حيث المشاهدة رغدا قلنا بلفظ إيه ها لفظ العظمة الله عز وجل سبحان الله لكن في الأعراف قال فما فيهاش رغدا يا الله لأن الرغد ينصب من؟ ها لفظ الجلالة لفظ اللي هو المعطي سبحان الله طيب تلاقوا كلمة اهبطوا كرر الأمر بالهبوط اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو خلاص؟ طيب كرر الامر بالهبوط لان الاول هيهبط من الايه؟ من الجنه، الهبوط الثاني يهبط من الايه؟ من السماء التي كان فيها. هبط من مكانين يبقى هبوط وهبوط، يقول الله ما هو ليه بيذكر هبوط مرتين؟ هبوط في الانزال من الجنه ثم انزال من السماء، ثم يقول ربنا فمن اتبع فمن اتبع يعني ف يعني فمن اتبع هداية، تبع واتبع بمعنى واحد لكن سورة طه فمن اتبع هداي ليه لأن ربنا في طه قال ايه يوم يتبعون الداعي لا عوج له كلمة آدم قالت إيه؟, ايه اتبع سبحان الله فكلمة اتبع تبع ايه يعني فمن اتبع هداي، اذا نفس الكلمه فيها تنظير لان الانسان لو دقق في كل صورة ومع كل الالفاظ ومع كل قصه ياتي بكل الايات تعمل لوحه توضيحيه ونضعها هكذا تعمل لها دراسه جدوى ونشوف عجب في القران سبحان الله. قال رب العباد في البقره ولا يقبل منها شفاعه. قدم الشفاعه واخر العدل. لا يقبل منها شفاعه ولا ايه؟ ولا عدل، خلاص في هذه الايه. وبعدين الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ رب العباد أخر العدل العدل في آية أخرى راح قدم سبحان الله العدل وأخر الإيه الشفاعة عليه قال لأن قدم الشفاعة قطعًا لمن زعم أن آبائهم سوف يشفعون له قال آبائنا الصالحين اللي ماتوا على الإيمان وإحنا كفار آبائنا هي إيه هيشفعوا قال لا لا لا لا ولا تنفعها شفاعة يبقى إذن آبائكم اللي ماتوا لن إيه لن يشفعوا لكم خلاص وبعدين وقالوا إن الأصنام شفعاؤهم عند الله طب هنا أخرها ليه في آية أخرى لأن التقدير في الآيتين لا يقبل منها لا شفاعة لأن لا تنفع الشفاعة لأن النفع بعد القبول قدم العدل في الآية الأخرى ليكون لفظ القبول مقدما على الشفاعة عشان الإنسان المؤمن يطمئن أن الرسول سوف يشفع فيه والمؤمنين يشفعوا فيه والشهداء اللي من العائلة والأسرة يشفعوا فيه هذا كلام ربنا سبحانه وتعالى لما يتكلم عن فرعون يقول يذبحون يذبحون من غير واو سبحان الله زي ايه؟ زي يسومونكم خلاص؟ ما قالش واو في الاعراف قال سبحان الله وفي ابراهيم قال ليه؟ قال الواو اللي, اللي, اللي في السوره دي وسوره الاعراف كلام الله عز وجل خلاص؟ فلم يعدد المحن على بني اسرائيل فما جابش واو ما جاب ايه؟ لم ياتي بواو لكن سبحان الله في في في سوره ابراهيم في كلام موسى عدد المحن لان انتم يعني لا كذا وكذا وذكرهم بايام الله وان فرعون عمل كذا وعمل كذا وعمل كذا فلا بد من وجود الواو لتعديد المحن اما في البقره ما لم ايه فلم يعدد المحن عليهم فالواو جاءت لاننا نعلم ان سوره ابراهيم ذكر تعدد المحن في البقره لم يذكر عليهم لهم تعدد المحن فجاء من غير واو في ابراهيم جاءت واو هكذا يجب ان يقرا القران وعشان اريح دماغكم التي سرحت مني كثيرا واستوعبتم 20% مما قلت بارك الله فيكم فان شاء الله نكمل باذن الله رب العالمين بعد جلسه استراحه لعلكم تستوعبون مني 21 ان شاء الله بارك الله فيكم نعم. الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اما بعد نعود الى عدم نعود الى الفهم مره اخرى ان شاء الله رب العالمين. اعوذ بالله من في سوره البقره معلش شوي شوي الموضوع يفك ان شاء الله. يقول عز وجل ولكن كانوا انفسهم يظلمون. في الاعراف وال يقول رب العباد ولكن انفسهم يظلمون. يعني في البقره ولكن كانوا انفسهم يظلمون في الاعراف ال عمران ولكن انفسهم يظلمون ايش كانوا لان ال ال ال عمران والاعراف اخبار عن قوم اتوا وانقرضوا خلاص يعني حكايه ايه يعني انتهت لكن هنا حكايه حال يعني هو يحكوا عن ايه كانوا يعني دول الناس ايه انتهوا لكن أنفسنا يظلمون من هم؟ الحاضرون على قيد الحياه بهذا, بهذا الامر. يقول رب العباد: واذ قلنا ادخلوا هذه القريه فكلوا فيها ايه؟ فاء. في الاعراف وكلوا. انا في ناس يقول لك اللي بيحفظ القران يجد في البدايه بالذات صعوبه في الايه؟ المتشابهات. اه يعني يعني احيانا يخطئ يضع الفاء في البقره ويضع الواو في في, في الاعراف بهذا المنطق يعني. واذ قلنا دخولوا هذه القرية فكلوا والاعراف وكلوا لأن الدخول سريع الانقضاء يعقبه الاكل. ف فاما في في في الاعراف قال اسكنوا الأول وده إيه؟ السكن يدل على الامتداد يدل على الإيه؟ الامتداد فذكر بالإيه؟ بالواو يبقى إذا الفاء دليل على أن هناك خطوة بعد خطوة زي ما, زي ما كان إيه في الأول يعني اجمعوا بين السكن والأكل ولكن في البقرة زاد كلمة ترغدة ليه؟ قلنا مرة أخرى لأن رب العباد أضافه إلى ذاته بلفظ التعظيم بلفظ الإيه؟ وقلنا يبقى هذا من الله سبحانه وتعالى ورب العباد أيضا يقول وإذ قيل وقدم أدخلوا الباب سجدا السورة دي وأخرها في الأعراف لأن السابق يعني قضية الدخول أولا ثم تتابعت النعم عليهم لكنهم ما قبلوا بهذا وأنتم لا تقبلون بهذا ولذلك هنتقل إلى نقطة أخرى طيب تحدثنا من قبل في كلمة فانفجرت وكلمة فانبجست تمام؟ يعني فانفجرت اللي هي ايه في سورة البقرة في الاعراف فانبجست طيب الانفجار انصباب الماء بكثرة خلاص طيب. اما الانبجاس مجرد ظهور الماء تمام طيب فلما ربنا سبحانه وتعالى قال لهم كلوا واشربوا في في البقرة يبقى يدل على انها يشربوا من ماء قليل ام من ماء كثير؟ ما كثير يبقى فيها ايه؟ انفجار انفجرت. الاعراف يقولوا وليس فيه ايه؟ اشربوا. فجت انبجست لأنه لم يذكر كلمة الشرب. خلينا نوكفوا واضحة دي المراتي الحمد لله الحمد لله رب العالمين. أول فقرة الحمد لله رب العالمين. أنا أعمل لها عيد مناسبة إن شاء الله يعني بإذن الله هذا. طيب في البقرة يقول ويقتلون النبيين بغير الحق. ويقتلون النبيين بغير الحق، في آل عمران ويقتلون النبيين بغير حق. هو ده مش القرآن ولا مش القرآن؟ يعني اجيب لكم آيات جديدة؟ الحمد لله بس احنا بنأكل على هذه لأن دي تشرح لكم المتشابه في الأذهان في قضية التفسير أو الشيء اللي ايه الغير واضح. ويقتلون النبيين بغير الحق في البقرة ويقتلون نبينا بغير حق في النساء وقتلهم الانبياء بغير حق يبقى الوحيدة اللي فيها بغير الحق فين؟ في البقرة لأن ما في البقرة إشارة إلى الحق الذي أذن الله أن يقتل النفس فيه ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق يبقى إذا كان من باب أولى أن يعني لا تقتل النفس إلا بالايه؟ بأن في حق معين محدد سبحان الله واجب الذكر لأنه من الله سبحانه وتعالى لكن في النساء والعمران جاء نكرة يعني بغير حق بغير حق في معتقدهم هم لا عند الله عز وجل صح ولا لا يعني والقتل ممنوع أساسا ولا لا لكن لابد أن يكون القتل في الإسلام بإيه بحقيقة وبوضوح واحد قتل لازم إيه لازم يقتل صح ولا لا لكن معتقد اليهود والنصارى وغير المسلمين أنه يقتل في ذهنه هو أنه إيه؟ ربنا نكر المسألة ولم يأتي أنه على إيه؟ يعني على على سلامة وعلى حق. طيب. رب العباد سبحانه وتعالى يقول إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين. سبحانه الله. قال الحج والصابئين والنصارى. يبقى قدم من على من؟ اه يعني قدم الاول النصارى على الصابئين، في الحج قدم الصابئين على الايه؟ النصارى، في المائده قال يعني والصابئون والنصارى. صح هذا لا؟ والله، مره دي ومره دي. قال يعني النصارى مقدمون على الصابئين في الرتبه. ليه؟ لانهم اهل كتاب. اما الصابئين دول ايه؟ دول جماعه اخترعوا ايه؟ اخترعوا عندهم دين. فقدمهم في البقره، خلاص؟ يبقى مقدمين النصارى على الصابئين في الايه؟ في الرتبه الايمانيه. الصابئون مقدمون على النصارى في الزمان لأنهم كانوا قبل النصارى. بلغة القرآن ولا لا؟ عظيم ده يثبت لنا كم أن كل كلمة في القرآن في مكانها. لابد فلا بد أن نفهم. ولا طب طب ليه النصارى الأول قرر تقديم رتبة لأنهم ناس تزعلهم كتاب. طب ليه الصابئين مقدمين عشان ده تقديم تاريخ؟ ما تفهم القضية بهذا؟ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت لأننا قلنا في المحاضرة السابقة يصدق أوله آخرة ولا يكذب آخره أول خلاص طيب عظيم الصابئون والنصارى دي كانت في المائدة قدمهم في اللفظ وأخرهم في التقدير يعني ده كانهم إيه لأن المسألة هنا لا تخص تاريخ ولا تخص إيه مكانه طيب في البقرة قال رب العباد أياما معدودة لان تمثل أن نره إيه أياما معدودة طيب وفي آل عمران قال أياما إيه معدودات سبحان الله طيب الأصل في الجمع إذا كان واحده مذكرا يقتصر على الوصف بالتانيث زي ما ربنا قال إيه سرر مرفوعة وأكواب إيه موضوعة سبحان الله وقد تأتي سرر مرفوعات ممكن سرر إيه مرفوعات على لو قلنا إيه ثلاثة سرر مرفوعة خلاص طب وتسع سرر إيه مرفوعات فلما تكثر تبقى ايه؟ تبقى مرفوعات فاذا يعني رب العباد سبحانه وتعالى ياتي بالاصل فيجيب الاصل في البقره ويجيب في ال عمران ايه الفرع لان الاصل ان البقره هي اول سوره بعد الفاتحه ولكن ال عمران جاءت بعدها. طيب. في ايام معدودات يعني ساعات ايام معدودات سبحان الله يعني زي ما نقول ايام معلومات نفس القضيه. طيب. رب العباد في البقرة يقول ولن يتمنوه في الجمعة ولا يتمنونه سبحان الله العظيم ليه؟ لأن دعواهم في سورة البقرة بالغة قاطعة يعني واضح وإيه؟ كون الجنة لهم بصفة الخلوص أنهم إيه؟ يعني أنهم داخلين الجنة داخلين الجنة فبالغ الرد عليهم قال ولن يتمنون يعني قطع عليهم الإيه؟ الرد وهو أبلغ من إيه؟ ابلغ الالفاظ في النفي ان يحذف ايه؟ يحذف هذا الحرف فجاءت في الجمله الجمعه قاصره متردده وهي زعمهم انهم اولياء الله ولذلك لما نقرا سوره الجمعه تتضح الصوره، قال رب العباد عز وجل في البقره بل اكثرهم لا يؤمنون وفي غيرها قال بل اكثرهم لا يعقلون بل اكثرهم لا يعلمون الله طب اشمعنى هو يؤمنون ولا يعقلون ولا يعلمون؟ قال يعني لان البقره بل اكثرهم لا يؤمنون نزلت في من نقض العهد من اليهود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بل اكثرهم ايه لا يؤمنون لان اليهود بين ناقض حق عهد وجاحت حق صح ولا لا اما ناقض عهد او ايه او جاحت حق الا قليل منهم زي عبد الله بن سلام زي كعب الاحبار زي كده واصحابه لم يأتي هذا المعنى في غير هذه السورة بهذا الامر فان المؤمن سبحان الله عندما يقرأ هذا يقول ان هؤلاء لم يؤمنوا اصلا برسول الله لكن في السوره في الصور الاخرى لا يعقلون ولا يعلمون، هم لا يؤمنون بناء على ايه؟ انه ايه؟ لا عقول لهم، ولم يؤمنون لانهم ايه؟ لا علم لهم، فجاء في الاصل ايه؟ ان الايمان هو جذ يعني شجره الايمان هي الايه؟ هي المقتلعه اصلا، فهو بالتالي لا يعقل ولا ايه؟ ولا ولا يعلم، تمام؟ طيب. يقول رب العباد عز وجل: ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، أو من بعد ما بعد الذي جاء من العلم فجاء مكان قوله الذي ومكان ما زاد إيه؟ من بعد ما جاء من ليه؟ لأن العلم يأتي للكمال، الإنسان عالم يعني عنده كمال الإيه؟ العلم ليس وراء العلم إيه؟ خطوة أخرى ولا ولا شيء ثاني سبحان الله، وليس هناك كمال بالعلم بعد العلم بالله سبحانه وتعالى وآياته وصفاته وبأن الهدى هدى الله سبحانه وتعالى وأن دين الله إيه؟ الإسلام. فرب العباد سبحانه وتعالى جاء ب... من بعد ما جاءك من العلم يبقى اذا دليل على كمال الايمان داخل العبد داخل قلب العبد المؤمن الذي يؤمن بالله سبحانه وتعالى. طيب احنا هنعبر هذه المرحله طويلا وايه؟ وندخل في نقطه شبه مفهومه ان شاء الله. غير الكلام اللي ايه؟ اللي فات كله ان شاء الله. باذن الله بس انتوا ايه؟ يعني لو لو صبرتم عليه لو يعني ان شاء الله باذن طيب لما نقول ومن حيث خرجت دي بسيطه ان شاء الله فولي وجهك ها اتكررت كم مره في البقره؟ ثلاث مرات وربعة ثلاث مرات طيب ليه ثلاث مرات؟ كان اول مره لنسخ القبله. اول مره قبلة نسخت ما فيش ايه؟ قبله للمسجد الايه؟ الاقصى. الثانيه جاءت للسبب. ليه؟ ايه السبب؟ قال وانه للحق من ربك تمام والثالث الايه؟ للعله لئلا يكون للناس عليكم حجه ثاني ان شاء الله ده هتفهموها باذن الله باذن الله. إن, الله ان شاء الله اه والحمد لله للشيخ ما بدأناش كده بالبدايه خالص طيب. يعني ومن حيث خرجت فولد وجهك ها شطر المسجد الحرام طيب ثلاث مرات اهي المره الاولى ها لنسخ القبله قال يعني ما ينفعش المسجد الأقصى روحوا توجهوا ناحية الإيه؟ المسجد الحرام، لغاية كده حبايب مفهوم إن شاء الله، طيب حلو جميل. الثانية للسبب إيه سبب أن يا محمد وأتباعك بدل المسجد الأقصى روحوا عند المسجد الإيه؟ الحرام وإنه للحق من ربك، يبقى إيه السبب؟ ها؟ أن الكعبة أن الكعبة هي الإيه؟ هي الحق الذي يجب أن تتوجه إيه؟ إليه. المرة الثالثة جاب العلة، جاب الإيه؟ العله وهو لألا لئلا يكون للناس عليكم حجه بعد يقول الله انت يا عم ان اليهود طب ما انت تصلي ناحيتنا وتنكرنا تنكرنا ليه؟ احنا ما انكرناه احنا انكرنا تحريفه صح ولا لا؟ ما انكرنا الا ايه؟ الا تحريفه. طيب او ان بعض العلماء يكون يعني الـ الـ ومن حيث خرجت تفول وجهك شطر المسجد الحرام لما تكون يا محمد في المسجد النبوي تتجه فين ها ناحيه المسجد ده, ده المره الاولى طب الثانيه خرجت من المسجد وشك يبقى ناحيه ايه ها الكعبه متشكين ولا ايه طيب حلو جميل طيب الثالثه لما تخرج خارج الحجاز كلها يبقى وشك ناحيه ايه واضحه ده تفسير ثاني يعني يعني المتدرجه انت داخل المسجد ها النبوي ها صلى ناحيه الكعبه خرجت من المسجد النبوي اصبحت في المدينه صلى ناحيه اليه ك... شفت المدينه والحجاز ورحت امريكا صلى ناحيه ايه هذه آه الثلاث مرات خلاص شبه فهمت يعني طيب طيب طيب رب العباد يقول ايه وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره خلاص ما فيهاش ايه ومن حيث خرجت في الايه الثانيه قال ومن حيث خرجت وما فيهاش ايه وحيث ما كنتم. تمام؟ في في شوف الايه الاولى وحيث ما كنتم ما فيهاش ايه؟ ومن حيث خرجت. الايه الثانيه ومن حيث خرجت بس ما فيهاش ايه؟ حيث ما... الثالثه جاب الايه؟ يا سلام قطعت كده؟ عظيم طيب طيب تلاقي في البقره يقول ايه؟ الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا. الصورة هنا ما فيهاش من بعد ذلك في الصور الاخرى من بعد ذلك لكن هنا من بعد ما بيناه ما دام بعد ما بيناه يجري من بعد ذلك بعد ما ربنا وضح المسائل خلاص بعد ما وضحت المسائل هل يحتاج الامر الى توضيح الا الذين تابوا أصله، فما يحتاجش الامر ايه من بعد ذلك لان الامر ايه مبين ووضح زي لما قال ان في ذلك رايات لقوم يعقلون طيب خص العقل بالايه ها؟ بالتفكر والذكر ليه؟ لان انا بالعقل اتوصل الى ايه؟ الى الايات زي الرعد والنحل والروم خلاص؟ يبقى رب العباد سبحانه وتعالى بيوضح لنا ان العقل سبحان الله العظيم يعني بكرمه يستطيع ان يصل ايه؟ الى الحقائق ما الفينا عليه ابائنا لكن في المائده ولقمان قال ايه؟ ما وجدنا عليه ايه؟ ابائنا ما الفينا عليه الفيت فلانا قائما يعني ده فعل يتعدى يعني يتعدى مفعولين انا لقيت زيد وزيد عامل ايه النقاهه صح يعني يعني يعني بهذا المنطق فالفيت دليل على ان هذا يريد ان يعبد الله كما ايه كما ترك ابائهم اثار العباده خلاص كما ترك ابائهم اثار العباده اه سبحان الله لكن الف الف يعني ايه آه يعني زي زي ما تعود والف من باب الايه الألفة، هو ألف أن أبوه يعبد الصنم، فطرح هو إيه؟ بيعبد الصنم، الثاني قال ما وجدنا عليه آباءنا، ها؟ فهو إيه؟ ما ألفى ما ألفه الأبناء على ال الأحف... الآباء والأجداد، الأبناء عن الآباء والأجداد، أما ما وجدنا يبقى أنا إيه؟ شفت، يبقى أنا عاصرت نفس الإيه؟ المعاصر للحدث سبحان الله، وذلك قال ربنا: أولو كان آبائهم لا يعقلون شيئًا ولا يهتدون في المائده ايه؟ او لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا، طيب العلم اعلى ولا العقل اعلى؟ لا قالوا يعني العلم لان العلم نتيجه الايه؟ نتيجه العقل يعني العقل يوصل الى ايه؟ العلم فالعلم سبحان الله العظيم العلم ابلغ درجه من العقل ولذلك يوصف سبحانه وتعالى بالايه؟ بالعلم انه ايه؟ عليم لكن هل يوصف رب العباد بالعقل؟ حشاه رب العباد شوف ازاي؟ فهمت؟ ايهما اولى؟ ها؟ العليم ولا العاقل؟ عليم رب العباد يوصف بالايه؟ بالعلم ولا يوصف بالايه؟ بالعاقل يبقى يبقى, يبقى, يبقى اذا سبحان الله لو, لو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ها وبعدين في المائده قال لا يعلمون يبقى لما وصل للمائده قال أنت يعني لا هذه لا هذه ولا تلك طيب يقول ايه؟ قالوا حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا حسبنا يعني ايه؟ ها كفانا احنا لن نريد لا نريد علما بعد هذا يبقى ده النهايه خلاص؟ فلذلك جاء في البقره قال بل نتبع ما الفينا عليه اباءنا يبقى لما قالوا حسبون يعني إيه؟ اغلق عقله ولا يريد علما اخر، خلاص وقف لغايه كده، خلاص؟ لكن التاني ايه؟ وجد خلاص؟ ولذلك قال مثلا وما اهل به لغير الله وما اهل به لغير كلمه به هنا المائده والأنعام والنحل لا لا لا ما, ما, ما, ما فيهاش الكلام ده تجري مجرى ايه ال, ال, يعني مجرا اخر ليه وما اهل به لغير الله زي لما ربنا قال ايه بالضبط كان فمن تأخر في يومين ايه فلا اثم عليه فلا اثم عليه خلاص دي بالفاء في الصور ال, ال, ال, ال, ال, ال, الاخرى يقول ايه يقول ان يعني ينتهي هذه الصورة فلا اثم عليه ان الله ايه غفور رحيم يبقى اذا ايه? يبقى لما كان غفور رحيم. يبقى الاثم راح فين? محي. ليه? محي ليه? ها? لانه ها? فإن ربك غفور رحيم. سبحان الله جاءت في الانعام كده فإن ربك غفور رحيم. يسي يقول ايه? وهو الذي انشأ جنات. أنشأ إيه الجنة الدفاع حبوب وثمار وبعدين جاب ذكر الحيوان من الضأن والمعز والإبل والبقر وكل ده إيه يعني سبحان الله العظيم فلما ربنا أنشأ هذه النعم كلها وبعدين كأن العبد عندما لا يشكر فرب العبادة سبحانه وتعالى يجعل له بفضل الله سبحانه وتعالى مغفرة منه لأنه يعبد رب العباد سبحانه وتعالى إن الله غفور رحيم يبقى مقيدة الأمور كلها برحمة الله ومغفرة زي ما يقول إيه تلك حدود الله فلا تقربوها. وبعدها بعد قال تلك حدود الله فلا تعتدوها. الفرق ايه؟ قال الحدود الاولانيه دي نهي. الحدود الاولانيه دي نهي. قال ولا تباشروهن وانتم ايه؟ عاكفون في المساجد. يبقى مكان من الحدود نهي. امر بترك المقاربه، ما تخترفش خالص. زي كلمه اجتنبوه بتاع الايه؟ بتاع الخمر. يعني ادخل في المكان ده ما تدخلش في المكان. اجلس على المائده اللي عليها خمر لا ما تجلس يبقى من من باب ايه؟ ده, ده اسمها حدود الله فلا ايه؟ فلا تقربوها ده الايه؟ الامر وبعدين تلك حدود الله فلا تعتدوها، ربنا حط حدود قسم للولد كذا والبنت كذا، اجي انا لما اظلم في الميراث انا عملت ايه؟ ها؟ تعديت الحدود يبقى في اضطراب ده النهي الاولاني لكن لما ينزل امر وانا لا اطبقه يبقى انا ايه؟ ها؟ تعديت الحدود سبحان الله، طيب يسالونك عن الاهله كل سؤال في القرآن جاء الجواب بغير فاء. كل سؤال في القرآن الإجابة من غير فاء إلا في الجبال في طه يسألونك ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. أما أي سؤال ما فيهوش إيه؟ ما فيهوش في، لأن الأجوبة في الجميع كانت بعد السؤال كيف يعني؟ يسالونك عن الاهله قل هي مواقيت الناس وعلا. يسالونك ماذا ينفقون قل العفو يسأل. فهو عايز اجابه مواتيه للايه؟ للسؤال اما يسالونك عن الجبال ها هيحصل ايه ان ربنا ينسفها؟ ينسفها متى؟ من علامات الساعه فقل يبقى هتحصل ايه؟ ها بقى الله شوف الفاء الله وضحت؟ يعني كل سؤال يسالونك عن الاهله قل هي مواقيت الأهلة ايه؟ انا اراها يسالونك ماذا ينفقون يبقى النفق ايه في يده إيه؟ يبقى ايه قل العفو يسالونك عن اليتامى فين اليتامى معايا صح ولا لا لكن يسالونك عن الجبال ها فقل ينسفها ربي نسف تحدث متى هذا النسف بعد بعد فجاءت كلمه ايه جاءت كلمه ايه كلمه ف سبحان الله نجد برضو ويكون الدين لله ده في البقره في الانفال ويكون الدين ها كله لله ليه لأن القتال كان في البقرة مع أهل مكة لكن في الأنفال كان مع من؟ مع كل الكفار تمام؟ القتال في في في سورة البقرة كان مع من؟ ها؟ مع أهل مكة فمفيش كلهم فلما جه في الأنفال القتال مع من؟ مع الكفار كلهم فيجيب كلمة إيه؟ فيكون الدين الدين كله لله والله أرجو أن تتذوقوا معي يعني يعني ده كلام الله وهذا رقي الكلمات في القرآن، وانا يعني عايز انزل بأي يعني عايز بس يعني غير كده حلو يعني ان شاء الله وانتم اهل علم يعني ان شاء الله، طيب. أم حسبتم هل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ خلاص؟ أما آل عمران ولما أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم في التوبة أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. الآية الأولى كان الله سبحانه وتعالى يكلم النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. يكلم الرسول والمؤمنين اللي هي إيه؟ اللي هي أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبل. الكلام لمن؟ للرسول وللمؤمنين. طيب في آل عمران ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ده لمين؟ للمؤمنين بس. خلاص؟ الآية الثالثة اللي هي إيه؟ اللي هي في التوبة أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم دين المجاهدين. إيه هو. برا هي طيب. يعني إيه؟ قال رب العباد قال لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. وفي آخر السورة قال لعلكم تتفكرون في الأنعام نفس القضية. قال في الدنيا والآخرة. حذفوا ليه؟ لأن في رب العباد سبحانه وتعالى بيبين ان المساله داخل القلوب كل القضايا دي الايمانيه دي ايه؟ في الداخل فكلمه في تدل على ايه؟ انها شيء داخل شيء اه شيء في الخزانه في البيت في المدرسه يعني في مكان ايه؟ مغلق ليس على الايه؟ على الانفتاح طيب رب العباد سبحانه وتعالى يقول ايه؟ في قضيه الطلاق ذلكم يوعظ به من كان يؤمن ذلكم يوعظ به من كان فيها كاف هنا ذلكم ذلكم ذاركم يوعظ به من كان ها يؤمن بالله الكاف لمجرد الخطاب ويقول العلماء لا محل لها من الإعراب ليه؟ لأن سبحان الله العظيم رب العباد لما يقول ايه ثم عفونا عنكم من بعد ذلك يعني ايه يعني عفونا عنكم فالخطاب لمن الخطاب للمؤمنين في داخل قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه منكم منكم مهمه لانها من المؤمنين وليس من احد ايه خارج فلا جناح عليكم في يوم يعني فعلنا في أنفسهن بالمعروف وفي آيه في آيه اخرى من معروف سبحان الله يعني يعني الـ الـ بامر الله ده, ده المعروف ومن معروف ده منكم انتم يعني بالمعروف كله من من من الله لكن من معروف يبقى من من؟ لان انا ما اقدرش اعمل المعروف كله، لكن من قادر على المعروف كله؟ ف سبحان الله العظيم، طيب. إه هنأخذ هناخد ايتين كمان كده وايه؟ ونعتقم من وقت الله لان الـ الـ الـ الامر اذا زاد عن حده انقلب الى ضد، طيب. تعلموا البقره في افضل السوره يعني. فان اخذها بركه وتركها حسره ولن يستطيعها البطله. البطل اللي هم الايه؟ السحره، سبحان الله العظيم. إن الشيطان لا يدخل بيتا يقرأ فيه سورة البقرة وأول سورة نزلت بالمدينة من قرأها في بيته نهارا لم يدخل بيته شيطان ثلاثة أيام ومن قرأها في بيته ليلا لم يدخله الشيطان سبحان الله ثلاثة لايات والرجل إذا كان انس يقول كان إذا قرأ الرجل البقرة لحفظها يعني, يعني جد فينا جد فينا يعني عظة في أعيننا وذاك النبي صلى الله عليه وسلم وجد شابا صغيرا عنده 12 سنة ورايح مع جماعة من الصحابة في سرية، فقال ما معك من القرآن يا فلان قال كذا وأنت كذا الولد هذا الصبي قال ماعد بقرة قال أنت أميرهم الله أنت أميرهم سبحان الله طيب اقرأوا الزهراوين وين فإنهما يأتيان يوم القيامة كأن البقرة وإيه؟ إيه كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما يا علي من قرأ سورة البقرة لا تنقطع عنه الرحمة ما دام حيا وجعل الله البركة في ماله فإن في تعلمها ألف بركة وفي قراءتها عشرة ألاف بركة ولا تعاهدها إلا مؤمن من أهل الجنة سبحان الله يعني هذه من أفضل سورة البقرة طبعا المعالم البلاغية في سورة العمران قد تطول بنا ولكن أنا أريد أن أقول اني قد اكون قد يعني اتعبتكم في هذه الـ الـ الـ الـ المحاضره اليوم ولكن انا اردت ان توضح هذه كمقدمه لما نريد ان نفسر انها عباره عن ايه؟ اختيارات او اضاءات من كتاب الله عز وجل نستطيع ان نفهم بها شيئا من كتاب الله سبحانه وتعالى، اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما ينفعنا واجعلنا نعمل بما علمتنا به يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم، حقيقه الامر يعني صحبتوني فاحسنتم صحبتي وجزاكم الله عني خيرا وانتم اصحاب فضل علي كثيرا في حسن الاستماع، حسن الانصات وحسن التواصل وهذا من كرمكم وهذا من فضلكم، اسال الله سبحانه وتعالى كما جمعنا الان في هذا المكان على مائده القران ان يجمعنا في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله وصلى الله سيدنا محمد واله وصحبه وسلم، وان شاء الله نلقاكم على اوائل مارس ان شاء الله ولا تنسونا من صالح الدعاء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله